Le subliniere Oianu, atac violent la Iohannis, dacă neuronii inteligenței sale Werner ar lucra unitariu ar trage în acea idirechie. Deputatul PSD Liviu subliniere Oianu lansează unul dintre cele mai violente atacuri la adresa presubliniere dintelui Iohannis din ultima perioadă. Claus Iohannis l-a felicitat pe tibiu subliniere riu, că cât subliniere pictorul maratonului articultra, Ultra, deputatul îl acuz pe presubliniere din de dubl mesuri subliniere ipocrizie, pe lângă alte cuvinte grele pe care i se adresează. Mesajul publicat de presubliniere Oianu pe Facebook Exemplul minunat al diez penalului Tiberiu Mergiu contraexemplul contra exemplul oribil al diez Imaculatului Claus Iohannis. Stau, uneori, îmi întreb cum de nu le vine să urea pustiu neuronilor domnului Claus. Cât de inteligent poate fi un ins care ne-a cepiat pe toi timp de mai bine de 3 ani cu diezi penalii, diezi infractori ii condamna 2, iar acum perfect schizoid, vine îl felicit pe un om care a primit 2 condamnări, una de 10 ani și una de 13. Care a executat 10 ani de detenie pentru furt, Jafar și tentativ de omor în izolare într-o închisoare de maxim securitate, care a fost ceutat de interpolii care a evadat din dom Un om care a scris cartea 27 de pani, în care spune chiar a nu se uit niciodată ziua aia. panoul ani ceva de izolare, puteam să parcurg, fericit miei la nirei la picioare, mai mult decât nenorocinii de 27 de pai cât avea curtea destinat plimbrii mele zilnice. Eminentul nostru preedinte, această lumină în primul rând intelectual, a mileniului III, l-a felicitat recent pe Tiberiu Meriu pentru câtigarea maratonului Arctic Ultra. Distinsul KW E foarte fericit ce drapelul României este dus pe primul loc în una dintre cele mai dure competiții sportive din lume. De asemenea, magnificul nostru preedinte nu mai spune ei ce o astfel de performanță atinge doar cu determinare i sacrificii, iar Tiberiu Meriu a demonstrat, din nou, ce este un luptor. Atâta doar ce, dacă neuronii inteligenței sale Werner ar lucra unitariu ar trage în acea idiretie, minunatul nostru preginte ar trebui, din contru, se le critique pe Tiberiu Meriu, se fulgere împotriva sa. Discursul neschizoidal distinsului KWI Ar trebui să sună, este foarte rău ce drapelul româniei e inut în mând de un diez penal, de un diez inculpat, de un diez condamnat, de un diez infractor. Punte ceva în neregul cu Tiberiu, Meriu? Nu, nu e nimic în neregul. În primul rând pentru ce e un exemplu de om care are o aitise, îi schimbe radical via Poate fi oricând personaj principal al unui film de mega succes turnat la Hollywood. Apoi, Tiberiu Meriu e un exemplu i prin prisma faptului ce ne vorbete chiar el, într-o carte, despre via asta tumultoasă. Vorbete deschis, acum o poate face doar un om îmcat cu sine, un om care are oitise în sublimeze, aproape alchimic, propriul trecut tenebros. Punte atunci ceva în neregul cu Claus Iohannis? Oh, da! Totul e în neregul cu Claus Iohannis, lipsa de consecveni logic imoral, vrezenia principiilor, manifestarea simultan tulburtoare a rânjetului iascrânitului din dinic. De ar fi să ne lume după inchizitorul Werner, dat fiind trecutul lui Tiberiu Meriu, acesta ar trebui repudiat, criticat, anulat, chiar mediatic anihiliat. De ar fi să ne lumeduptiez ipocritul Werner, care nu pierde nici o ocazie să se agaie de o imagine pe care o consider bun, ar trebui, din contr, să le felicit să le iubim pe Tiberiu Meriu, ba chiar să ne simim datori. În realitate, ambele ipostaze ale ciudatului Werner sunt egal false. Sunt ipostase contextuale ale unui insugonflat, lipsit de deopotriv de umanitate Ian Vergur, un personaj eunos, sec, lipsit de substan, un politru ca acum singurul îi spune neavând habar ce sens sau cuvintele pe care le folosește. te Tiberiu Meriu e un om liber Dei a executat 10 ani de detenție în cele mai severe condiții posibile. Claus Iohannis, din potriv, un om încarcerat în propria diezipocrizie, ipocriziei diezi minciun, victima propriei propensiuni ce trepar venire. De Dei a făcut 10 ani de pucerie. Iberiu Meriu are o până la urmă să iasă sub cerul liber. Claus Iohannis, de ei nu a făcut nicio zi de pucerie, e irremediabil închis între cei patru și reci igoia inimii sale.